أمي بني صورة يما وميداك مغلب حورة العزيزة أمي توعش تعب يما المعز مثل ثجور ثجور و يا يما يمااا يا في <تصفيق> وردة هاي من حنان هي من يا حقت شعبي كل يمه وقت سهرانه ذي ضمها في خير النموذج تمتل يمك ربي ذي القران و أحزينا يمّا تاني الجارفة جعرا أول النمام ما مثمك نعمّا يسّا زالني وك في ديارنا؟